два Сьогодні опів близько о пів на другої ночі пролунало два вибухи. Служби міські виїхали на місце, виявили, що два попадання снарядів, один найближче підприємство, один на територію дитячого садка в житловій забудові. Тут немає жодних військових об'єктів, більше того, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію. Видно одразу було, що тут немає ніяких військової техніки, людей і так далі. Люди постраждали, дякувати Богу, він не так багато. Дві, двом людям було одразу на місці допомогу, одну людину госпіталізували. Битих немає, це найголовніше. Так, велика кількість будинків, той, що позаду мене, і ще багато будинків навколо, зараз без вікон, без дверей, причому з двох боків, бо дуже потужна була хвиля, але жертв людських вдалося вникнути. На даний момент працюють ці комунальні служби, з самого ранку прибирають, роблять безпечне місце перебування тут на території, віжджуть дерева і понищені, приводимо ну, до ладу. Всім, кому потрібно прихисток, тобто тим місце, тим часу перебування ми звертаємося до вони можуть звертатися до міськради і в нас є місця для тимчасового перебування також цим буде надано їжа вода і все що необхідне для того щоб пережити ці важкі часи сьогодні я думаю що вже сьогодні можна говорити про це і це не секрет що це хліб завод миколаївський хліб завод який забезпечує хлібом миколаївців і херсонців і вже сьогодні можна констатувати факт що там немає військових але техніка яка автомобільна яка Залучена для перевозки хліба і в Херсон і в Миколаїв дуже понівечена, і це може скасатися на логістиці хлібу в місті Миколаєві і Херсон. Можливо, це знову ж таки терористичний акт, який направлений на те, щоб просто тут людей вбити, заморити голодом, зробити все, щоб геноцид українського народу. І зразу вночі, буквально там через якісь короткий термін прибули представники наших, скажімо, і адміністрації обласної представники, і в більшій мірі, це наші представники мерії, Інгульської адміністрації, тому вони все зразу зафіксували і почали допомагати в відновленні. Пожежники зразу приїхали. Пошкоджено більше 20 автівок, ми зараз єдине їх... Ми формуємо, які взагалі, а ми бачимо, це три автомобіля повністю згорені, потім є, які нанесені е, збитки і пошкодження значні, потім є незначні, ну і ті, які не пошкоджені. Але все вирішимо, все купимо, найголовніше, що люди живі, ну і треба газ. Зараз, щоб ми були за газом забезпечені, тоді все буде добре.